السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد مقر إدارة 450 متر متفرع من البطل أحمد العزيز هنتفرج هنخش مدخل المقر ده للشركات والبنوك والمقرات الإدارية أول حاجة بتقابلنا هنا الريسبشن العمارة هو الدور الثالث عمارة فيها ثلاثه مصاعد مدخل فخم جدا امن وبوابين وجهه على الشارع تحفه حارس قصدي عندنا هنا المساحه كل ده ريسبشن ممكن يتقفل تعمل بارتيشن عندنا هنا أوضتين غرفتين كل غرفة ليها باب وهنا البلكونة طراز كبير علي الشارع ميزة إن هو عمارة مدخلها شيك جدا ومستواها عالي فيها مقرات شركات ومقرات إدارية و... دي عندنا هنا الغرفة الثانية على بيت البلكونه هنخش على الجزء ده بعد الغرفتين ده الباب الثاني للمكان عندنا كده هنا غرفه ثالثه وهنا غرفه صغيره عندنا هنا حمامين من داخل بعض عندنا هنا غرفتين مفتوحين على بعض كل غرفة ممكن تنفصل وتبقى ليها باب هنا في حمام تاني وعندنا هنا غرفه ليها بردك حمامين ممكن تتقفل بباب تبقى غرفه مدير بالميتنج متاحه يزن الفيوم نوره مش ملوح وعندنا هنا درجات هنكمل بره عندنا هنا غرفه برضه مقفوله وهنا في حمام ثاني في هنا المطبخ كبير بس الإضاءة فيه مش موجودة مطبخ اللي هو جزئين ورجعنا تاني هنا للرسيبشن ودي باردك ده جزئتين واجهة على الشاشة اتمنى لو الفيديو عجبكم تتشرفوا الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر في عندنا مقرات اداريه كتير وعندنا شغل كتير ان شاء الله اتمنى انه يعجبكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته